એક બાઈડી નું હો છોકરા ભૂખારી છે આમ ક્યાંક જા વાળકો છોકરા બોકરા બેઠા હોય તો જો કામ ધંધો મળી જાય તો જવાબ દે ને એમ પૂછું એવી રીતનાલ કઈ કામ ધંધો મળી જાય કામ ધંધો ને બેઠી કામ ધંધો ને ભાઈ કામ ધંધો હોય તો એક કામ ધંધો ને ભાઈ જોખમ વાળો એવો ગમે આવું હોય કરવાનો જ હો છોકરા લજડી પડશે પરમિશન લઈને આવ્યો પરમિશન પૂરેપૂરી હોય થાવું બતાવું તને કામ હા તો હાલ જંગલ દેખાય છે આ ગેરકાયદેસ સર આ કાયદેસો નહી સમજાયું મને સમજાય ગયું મારે ધીરે કેવું પડે નરે કઈ તીજે પુષ્પા અરે કામે જેવો પુષ્પા હજાર રૂપિયા અમીર થાવું હોય પછી શું વાત હોય આપડે અરે કમાવા હે કેટલા સમજરો છાપરા વેચવાના નથી મોટા બે માલ બીજા કરવાના હો છોકરા રાખવા ક્યાં મારે તારા હો છોકરા ને કઈ તો દીધું મારે એક તો ખાવાના ઘટે ભાઈ મોજ કરો ને એનું થઈ જાય હવે ઘરે જ મારી બાઈડી ભૂખી થઈ છે